Θέματα για αρχάριους. Το διαδίκτυο είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οποιουδήποτε συνδεδεμένου υπολογιστή. Ο βασικότερος τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών γίνεται μέσω των ιστοσελίδων, websites. Μια ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει διάφορες πληροφορίες όπως κείμενο, εικόνες, διαδραστικές εικόνες, ήχο, βίντεο και υπερσυνδέσμους. Μια ιστοσελίδα χωρίζεται εν γέννη σε επιμέρους σελίδες για καλύτερη ταξινόμηση των πληροφοριών. Οι ιστοσελίδες χωρίζονται σε δύο είδη, τις στατικές ιστοσελίδες, Οι ιστοσελίδες χωρίζονται σε δύο είδη. τις στατικές ιστοσελίδες και τις δυναμικές ιστοσελίδες. Μια στατική ιστοσελίδα δεν έχει δέσμευση στον τύπο των δεδομένων που παρουσιάζει. Με άλλα λόγια, μπορεί να έχει εικόνα, κείμενο, ήχο, βίντεο κτλ, αλλά τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να επεξεργαστούν ή να παραμετροποιηθούν παρά μόνο με προγραμματισμό. Μία δυναμική ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης από τον διαχείριστή μέσω μιας πλατφόρμας διαχείριση η πλατφόρμα διαχείρισης είναι μια ξεχωριστή ιστοσελίδα, όπου έχει πρόσβαση μόνο ο διαχειριστής με τους προσωπικούς του κωδικούς και του δίνει τη δυνατότητα να τροποποιεί όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στη βάση δεδομένου. Κάθε ιστοσελίδα χρειάζεται μια διεύθυνση, domain name, που είναι της μορφής www.tunomatusite.gr. Το, το www ορίζει το διαδίκτυο. Το όνομα του site αποτελεί προσωπική επιλογή του χρήστη και προτείνεται να είναι εύπεπτο, δηλαδή να είναι μια μικρή λέξη που να τον χαρακτηρίζει. Μπορεί να είναι με ελληνικού ή λατινικού χαρακτήρε, αν και εν γέννη προτείνονται οι λατινικοί για θέματα συμβατότητα με όλου του φιλομετρητέ. Η κατάληξη GR αναφέρεται σε γεωγραφική περιοχή και είναι το πιο συνηθισμένο, αν και υπάρχουν και άλλε καταλήξει που αναφέρονται σε χαρακτηρισμό, λόγω χάρη μια εταιρεία, π.χ.org για μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Com, commercial λεμπορικό κλπ. Ο εξυπηρετητής είναι ένας υπολογιστής που είναι σε λειτουργία 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο και έχει αποθηκευμένες τις ιστοσελίδες και τη βάση δεδομένων. Όταν κάποιος πληκτρολογήσει τη διεύθυνση, το διαδίκτυο αντιστοιχεί αυτή τη διεύθυνση με το αρχείο της ιστοσελίδα και έτσι παρουσιάζεται στην οθόνη του χρήστη. Οι υπηρεσίε που προσφέρει ένας είναι... χώρο. Αποθηκευτικός χώρο που παρέχει για τα δεδομένα ο εξυπηρετητής με μονάδα μέτρησης gigabyte, megabyte ή και άπειρο. Κίνηση δεδομένα Το μέγεθος των δεδομένων που επιτρέπει στου επισκέπτες της ιστοσελίδας να μεταφερθούν ανά μήνα με μονάδα μέτρησης gigabyte, megabyte ή και άπειρο. IP address Διαδικτυακή διεύθυνση Είναι η προσωπική διεύθυνση του χρήστη, αλλά πρακτικά χρησιμοποιείται μόνο από υπολογιστικέ εφαρμογέ. Οι δυναμικές ιστοσελίδε για να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες χρησιμοποιούν μία βάση δεδομένων. Μία βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Οι πιο συνηθισμένε ειναι η e e-shop, ηλεκτρονικό εμπόριο. Διαχείριση αποθήκη λίστα με το stock, όπου αφαιρούνται οι πωλήσεις του e-shop αυτόματα, λίστες προμηθευτών με ιστορικό αγορό και άλλα, με άμεση πρόσβαση από οπουδήποτε. μελατολόγια. Μία λίστα με όλους τους αγοραστές μιας επιχείρησης που παρουσιάζει στοιχεία πελάτη, αποστολή, τζίρο, στοιχεία τιμολογίου, ιστορικό πωλήσεων και άλλα. Νιουσλέτερ. Αποστολή μαζικών ενημερωτικών μηνυμάτων στο πελατολόγιο και στους επισκέπτες μιας εταιρικής ιστοσελίδας. Εορτολόγιο. Αποστολή εορταστικών μηνυμάτων. Ενημερωτικά άρθρα. Καθημερινή ανανέωση της πληροφορίας στην ιστοσελίδα. Διαδραστικέ εφαρμογές. Εφαρμογές προσαρμοσμένε στις ανάγκες μιας επιχείρησης όπου ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί, να παραμετροποιεί και να κάνει παραγγελία το αποτέλεσμά του. Μία δυναμική ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης από τον διαχειριστή μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης.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 Η Google καταφέρνει να διαβάζει όλες τις ιστοσελίδες και να τις παρουσιάζει στους χρήστες ανάλογα με την αναζήτηση που κάνουν. Αυτό γίνεται μέσω των λέξεων κλειδιών. Οι λέξεις κλειδιά είναι μία σειρά λέξεων που επιλέγονται όταν κατασκευάζεται η ιστοσελίδα και είναι αλληλέντετες με την επιτυχία ή την αποτυχία αναζήτησής της. Οι λέξει κλειδιά μπορεί να είναι είτε μία λέξη είτε μία μικρή φράση. Παραδείγματος χάρη, αν μία εταιρεία επισκευάζει αυτοκίνητα στο χαλάνδρι και εξειδικεύεται στην εταιρεία X, καλές επιλογές για λέξεις κλειδιά είναι Επισκευή αυτοκινήτων X Χαλάνδρι Σέρβις αυτοκίνητου Χαλάνδρι Σέρβις X Χαλάνδρι Συνεργείο Χαλάνδρι κτλ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή το αγοραστικό κοινό τη εταιρεία έχει συγκεκριμένη περιοχή κάλυψης, δηλαδή οι περισσότεροι από του πιθανέ αγοραστέ θα κατοικούν στην περιοχή του Χαλανδρίου ή στα γειτονικά προάστια, τονίζουμε την περιοχή. Επίση, τονίζουμε την εργασία, επισκευή αυτοκινήτων και την εξειδίκευση X. Έρευνε έχουν δείξει πω αν καλύπτει μία ιστοσελίδα ένα συγκεκριμένο κομμάτι τη αγορά, έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση.